Bye. -bye. جب بھی آنا لگے گا مال فوڈ کورٹ کے اندر تو آپ نے آج جانا ہے آج آپ اونا گھنٹہ پہلے لازمی آنا ہے ایک تو آپ کو ڈیسائڈ کرنے مینیو ڈیسائڈ کرنے میں بھی ٹائم لگے گا اور کیا کہتے ہیں آپ کو اسپیس نہیں ملے گی یہاں پہ بالکل بھی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب الخیریت سے آج کا ولاگ بڑے مزے کا ہونے والا ہے آج ہمارے علی گڑھ مال میں اور یہاں پہ رفتاری کرنے کا سین ہے لیکن یہاں پہ رش بہت ہے آپ کو دکھاتا چلو میں کہ یہاں پہ یہاں پہ اتنا رش ہے کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو فوڈ کوٹ جو ہے وہ سارا بھرا ہوا اور ابھی میکڈونلڈس بھی میں بیٹھ گئی ہوں میکڈونلڈس میں یہاں پہ तो यहां पर जगह नहीं है बैठने की लेकिन एक टेबल और चेयर मिलगी एक्स्ट्रा टेबल चेयर को हम ए को यूज़ करेंगे यहाँ पर फूड आउटसाइड तो अलाउड नहीं है लेकिन यह गिरफ्तारी का टाइम हो वो किसी को पता नहीं चलेगा हम ये भी रफ्तार करेंगे शिबाज भाई जगह ढूँढने के लिए गए हुए हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनको भी जगह मिलेगी यहाँ पर क्योंकि इस टाइम बहुत रश है यहाँ पर شیباس بھائی نے ابھی مجھے اشارہ کیا کہ آج وہ لگتا ان کو جگہ مل گئی ہے کیوں شیباز بھائی جگہ مل گئی ہے حالت حال ہی ہے کہاں پر فائنلی ہمیں جگہ مل گئی ہے شیباس بھائی نے ایک ریکویسٹ کی ہے بھائی سے السلام علیکم بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہو سٹی بیٹھ سکتے ہیں ہم یہاں پہ اچھا واہ شباز بھائی کیا بات ہے بڑی دیر بعد ہمیں یہاں پہ جگہ ملی ہے बैठने की जगह मिल गई है बड़ी मुश्किल से एक साथ बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि ठीक है आप आके बैठ जाए यहां पे हमारे साथ बैठ जाए वो अकेले बैठे हुए थे तो आप यहीं पे बैठ के गिरफ्तार करेंगे आप देखिए शिवाज भी खड़े अभी अपना ऑर्डर लेने के लिए लेकिन अभी रिसीव ही नहीं हो रहा वो कह रहे हैं अभी भी टाइम और रोजा खुल गया तकरीबन यार दो न यार दो ना, यार दो ना। اور ہمارا آڈر آ گیا ڈرنک اٹھاؤ ڈرنک اٹھاؤ شباز شباز بھائی ہماری ڈرنک ہمارا کھانا اٹھاتے ہوئے لے کے جا رہے ہیں دماغ خراب ہو مت لگئی دو سو چالیس روپے کے دو سموسے دو سموسے اور آلو والے آلو نکلے حد ہو گیا کزن سے نانا نہیں ذرا ادھر کرنا دو سو چالیس روپئے دو سموسے انہوں نے دیے ماشاءاللہ اللہ پیس والوں نے کیوں شباز بھائی کیسی تھی میں کہتا ہوں کہ کمال ہی اب گئے نہیں مزہ آیا نہیں بیکار بالکل تھکا ہوا ٹیسٹ کوئی ٹیسٹ نہیں ہے یہاں پہ ظاہری سی بات ہے یہاں فوڈ کورٹ میں کیا ٹیسٹ ہوگا صرف بس کیا کہتے ہیں بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے بس شو آف کیا ہوا ہے تھالیاں بنا بنا کے مزے کی لیکن ٹیسٹ ذرا بھی نہیں ہے بالکل بھی بس بس ماحول ہی ہے شاپنگ کرے اور بس بھوک لگ رہی ہے تو کھا لے ورنہ ٹیسٹ میں ڈھونڈیے گا یہاں پہ کا پانی ڈھونڈتے ہیں پانی ڈھونڈتے ہیں پانی ڈھونڈتے ہیں